तो राजकोट में मा बाड़कों की राइड्स में आग ला रेस्कोर्स रिंग रोड पर आग लगता जफरातफरी मची इलेक्ट्रिक राइड में ब्लास्ट थता आग ला फायर ब्रिगेड टीमें आग पर काबू में आग के हजार विभागे आग पर काबू में हाल अतर आगना जानहा आग के हजार विषय संवाददाता हार्दिक फोनलाइन जोड़ चुका हार्दिक राइड चौक्स आजे राजकोट ग्राउंड में बपोर समय एक धड़ाका इलेक्ट्रिक राइड में आग लागी गणतरी मिनिटो में समग्र राइड आगना लपेटा में आ गई थी અને જે જે આગના કારણે જે રાઈડ છે બળીને ખાક થઈ ગઈ હતી પરંતુ આમાં સૌથી મહત્વની બાબત એ છે કે આજે બપોરના સમયે આ ઘટના બની હતી પરંતુ જો આને આ ઘટના રાત્રે બની હોત તો ચોક્કસથી મોટી દુર્ઘટના પણ સર્જાઈ શકત કેમ કે બપોરના સમયે સામાન્ય રીતે બાળકો છે રાઈડમાં નથી હોતા પરંતુ રાતના સમયે જયારે રાજકોટ રેસ્પોન્સ ગ્રહમાં અનેક બાળકો છે રાઈડની મજા પણ લેતા હોય છે ત્યારે આ જે ઇલેક્ટ્રિક બાઇક છે એમના બેટરીમાં કંઈક શોર્ટ સર્કિટ થઈ ગયું અને એમના કારણે આ આગની ઘટના બની હતી આ બાબતની સ્થાનિકો ફાયર બ્રિગેડ ને કરતા ફાયર બ્રિગેડ ની ટીમ પણ આવી હતી ને તાત્કાલિક જે છે પાણી નો મારો ચલાવીને આગ પર કાબુ પણ મેળવી લેવામાં આવ્યો છે જી હાર્દિક તો આ આસપાસમાં વૃક્ષો પણ જોવા મળી રહ્યા છે વિડીયો તો શું અન્ય કોઈ નુકસાન થયું છે ખરી ચોક્કસથી જે છે અત્યારે આગ છે એ સંપૂર્ણ બળીને ખાસ ગઈ છે પરંતુ આસપાસના વૃક્ષો છે તેમને હજી કોઈ ખાસ નુકસાન નથી થયું સૌથી મહત્વની બાબત એ છે કે જે છે આ રાઈડો હોય છે એ રાઈડમાં રાત્રિના સમયે બાળકો હોય છે એ મોટી સંખ્યામાં જે છે રાઈડની મજા માણતા હોય છે પરંતુ જો આ સમયે આજે બપોરનો સમય હતો અત્યારે બપોરના સમયે કોઈ હતું નહીં એવા સમયે અચાનક આગ લાગી હતી પરંતુ જો રાતના સમય લાગી હોત તો અનેક બાળકો છે એ આજ્ઞા ચપેટમાં આવી જાય અથવા તો મોટી કોઈ દુર્ઘટના સર્જાઈ શકે दुर्घटना जी हार्दिक समग्र महिति बदल आभार तो आ राजकोट घटना के ज्यादा रेस्कोर्स रिंग रोड पर आग लगता अफरातफरी मची थी जो राइड आग लगी રાજકોટના રેસકોસ ગ્રાઉન્ડમાં જે છે રમકડાની રાઈડ છે એમાં આગનો બનાવ બન્યો છે આપ જોઈ રહ્યા છો રાજકોટ શહેરના રેસકોમાં બાળભવન પાસેના દ્રશ્યો છે આગ લાગી છે એવું પણ માનવામાં આવે છે કે આ રાઈડ છે એ બેટરી સંચાલિત છે અને એમના કારણે જ આગ લાગી છે હાલ જે છે અત્યારે આ સમગ્ર રાઈડ છે એ અત્યારે બળીને ખાખ થઈ ગઈ છે જોકે સદનસીબે અત્યારના બપોરનો સમય છે બાળકો જે છે અત્યારે રાઈડમાં નથી બેઠા પરંતુ आनंद लेता हो आग न बनाव बनो आगना बनाव ने पगे राजनीत राइड हो राइड अत्या भड़के पड़ी रही है हार्दिक जोशी न्यूज एटीन गुजराती राजको